احنّا لما بدينا في بداية الطريق أخذنا مشروع كبير مع الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنين وهي كانت عمليًا مرحلة تأسيس المؤسسة جذور الشعبية المقدسية فمن خلال هذا التمويل طبعًا احنّا جبرنا نبني المؤسسة حسب المعايير الأوروبية في هاي الحالة اللي جزء منها منيح ولكنها مش بالضرورة بتتجاوب مع ثقافة المكان من ناحية ومن ناحية أخرى مع احتياجات وأولويات أهل البلد فبعد ما أنهينا هذا المشروع وصلنا لمرحلة أنه طبعا برضو خلص التمويل قررنا ما ندخل في هاي التجربة أخرى مرة ما نأخذ تمويل مشروع كبير بل كرس الوقت انه نبني المؤسسة حسب استراتيجيتنا حسب رؤيتنا وحسب رؤية اهل البلد لانه احنا بدنا في نهاية الامر نتجاوب مع احتياجات اهل البلد واولوياتهم مش مع الاملاءات الخارجية الدولية والغربية اللي دائما تيجي مع شروط معينة شروط سياسية حسب رؤيتها فأخذنا استراحة خلينا نسميها من من التمويل من هاي النوعيه، في هاي الفتره اشتغلنا بشكل تطوعي في المؤسسه، كتبنا استراتيجيتنا اللي فيها قررنا انه هذا اللي بدنا نشتغله، هذا اللي البلد بتحتاجه، هذا البلد تطلب مننا انه نشتغله، وقررنا انه عمليا ندعي اللي بحب يعطينا تمويل حسب استراتيجيتنا حسب رؤيتنا، مدعو لذلك بدون شروط سياسية أو تقييدات وغير هيك ما رايحين نقبل التمويل الخارجي فهو الفكرة كانت إنه نكسر الدائرة اللي فيها المؤسسات المحلية بتلاحق التمويل وبتضل على في هاي الدوامة اللي عادة مشاريع مدتها من سنة إلى ثلاث سنين وبعدها بده يدوروا على المشروع اللي بعده عملياً مؤسسات ما بتنجح في تطوير استراتيجيتها وتحقق رؤيتها بنفسها بل بدها دائما تشتغل وفق معايير خارجيه في هذول السنتين بنينا الاستراتيجيه وبثناها وعمليا نجحنا لانه شفنا انه في تفاعل حصلنا على تمويل نواه الكور من عده جهات طورنا المسائل اللي فيها احنا بنعمل دخل للمؤسسة عن طريق انه من بيع منتجاتنا الكتاب والخرائط بنعطي جولات سياسية سياحية لزوار البلد من بعثات اللي بتوصل على البلد او من سياحة عادية ايه فاليوم احنا بنغطي بين ثلاثين ل 40% من من ميزانيتنا السنويه من عمليا بايدينا وباقي التمويل نحصل عليه من من جهات مقبوله علينا من ناحيه سياسيه وبرضه اللي معنيه في في الاستدامه تبعت العمل التنموي في البلد وهي بتعطي التمويل بشكل غير مشروط للمؤسس اليوم والفكره انه نبث هذا النموذج لباقي مؤسسات هون في فلسطين لانه اليوم الوضع انه عمليا في زي ما حكينا دائرة اللي اللي بيسيطر عليها الأجنبي، اللي بيسيطر عليها المؤسسات الكبيرة الدولية، وهي عملياً بالقدس خصيصاً لأنه في القدس كمان اللي هي تحت احتلال، السلطة الفلسطينية ممنوعة من النشاط فلذلك ما في أب وأم أو قائد للمقدسيين غير أنفسهم فهذا خلق فراغ اللي عبته المنظومة الدولية وإحنا الفكرة أنه لا أهل البلد لازم يقودوا العمل والنشاط ويقرروا شو أولوياتهم بالنسبة للقدس فالفكرة أنه ترجع نقاط القوة والقيادة لأهل البلد وهن يملوا على مين بدو يساهم من الخارج الأولويات تبعتهم